مش كل الناس بتعرف قيمه النعم الحاجات التافهه بالنسبه لك حاجات ما بالنسبه لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أحمد جبر والنهارده أنا هكلمكوا عن العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي بالنسبة لمرضى سكتت الدماغيه العلاج الطبيعي هو إيه؟ هو عبارة عن مهنة طبية يتم تقديمها للأفراد من أجل إعادة الحركة وتطويرها ومش بس كده وتطوير والحفاظ عليها من الناحية الوظيفية. إيه الناحية الوظيفية دي؟ خلينا نتكلم عليها بعدين. يهتم العلاج الطبيعي بتحسين جودة الحياة والتأهيل وإمكانية الحركة والتأهيل. هو اللي بيخلي العلاج الطبيعي كويس وفعال إن يكون العلاقة بين الطبيب المعالج الفيزيوثيرابي أو المعالج الطبيعي وبين الشخص نفسه المريض يكون فيه علاقة يكون في علاقة الثقة علاقة ثقة. يعني هو الدكتور ده يقول له على التمارين ده تعمله خمسين مرة في البيت او مئة مرة في البيت هو يعملهم يعملهم بالطريقة الصح مش بالطريقة الغلط يعني لان بالطريقة الغلط دي ممكن يسبب اضرار اكتر من اللي هو فيها حيث يقوم الدكتور بتاع العلاج الطبيعي اول ما تخش له هو بيفحصك بدني وبيشوف منك بيسمع منك تاريخ الأمراض اللي عندك كل حاجة. وبيحط خطة علاجية انت تمشي عليها. يعني في حالات بتستخدم فيها الكهرباء. جلسات كهرباء. وفي حالات ما بتستدعيش كده. مش كل دكتور طبيعي ينفع يعالجك. في تخصصات واقسام. منها مثلا طب المسنين. او طب القلوب. او طب الاطفال. او طب الاعصاب. أو طب العظام وبيشتغلوا في أكتر من مكان منهم على رأسهم طبعا المستشفيات والدور العجسة والمدارس والمراكز البحثية والأندية الرياضية ومنهم بيشتغل في عيادات خاصة بيه وفي بعض المصانع اللي هي بتحتاج دكتور علاج طبيعي يكون فيها وممكن هم يبقوا في مراكز اعادة التأهيل الداخليين المرضى الداخليين المرضى اللي هما ما بيخرجوش بياخدوا قرص علاجي لحد ما يتأهلوا إن هما يببوا يخرجوا يعتبر قرات وجالينيوس أتمنى أننا كنا طاقتهم صح أول ما نقابهم بالعلاج الطبيعي والعلاج اليدوي وتدليج والعلاج المائي هي المجالات اللي بيستخدم فيها العلاج الطبيعي على رأسهم طبعا الشيخوخة الشيخوخه قد هي الاكثر شيوعا في العلاج الطبيعي امراض كثير بتيجي في الشيخوخه منها مثلا الزهايمر والسرطان والتهاب بالمفاصل وتغيير مفصل الورك والامراض المتعلقه بهشاسه العظام يعني دي طبعا احنا بنكبر احنا اوريدي بنستهلك بننس دهلك العلاج الطبيعي يعمل على وضع برنامج محدد لزيادة مستوى اللياقة البدنية واستعادة الحركة وايقاف الألم. واحد القلب على رأسهم طبعا القلب فالعلاج الطبيعي يساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وخلل في القلب ومساعدة الأشخاص الذين لديهم عملية جراحية في الرئتين والقلب عن طريق زيادة القدرة على التحمل والاستقلال الوظيفي وإزالة إفرازات الرئة والنوبات القلبية وغيرها من الأمراض القلب والرئة ثانيا العظام عن طريق معالجة الإصابات والإضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي وإعاده التأهيل بعد الجراحات العظميه ثالثا العصبيه امراض العصب عند الاشخاص الذين يعانون من امراض واضطرابات عصبيه كالشلل الدماغي والسكتة الدماغيه والتصلب المتعدد واعتلال الاعصاب الحركيه وغيرها رابعاً طب الأطفال حيث يعمل على الكشف عن المشاكل الصحية وعمل وعلاج اضطرابات الأطفال كالأشخاص المصابين بالشلل الدماغي وتأخر النمو وتشوهات الرقبة خامساً معالجة الجهاز الحافي التي تتعلق بالجلد والاجهزه المرتبطه به كاداره الحروق والجروح يبقى لا شك ان ده علم احنا المفروض نرتبط يعني نلتزم بيه واحنا نلتزم بيه على ايدين المتخصصين نيجي بقى لموضوع العلاج الوظيفي هو نفسه العلاج الطبيعي هو بيندرج من تحته قسم العلاج الوظيفي. العلاج الطبيعي هو العضلات الكبيرة عموما يندرج من تحته عضلة الورك عضلة الباي والتراي عضلة العضلات الكبيرة عموما العلاج الوظيفي عبارة عن العضلات الدقيقة مثلا عضلة الصابع أو عضلة عقلة الصابع دي في عضلة قيس بقى على كده كل الأنشطة اللي أنت بتقوم بيها بيدك بس يعني مثلا أنت عايز تربط القميص تزرع القميص دي علاج وظيفي عايز مثلا تسرع شهرك دي علاج وظيفي يبقى هو العلاج الطبيعي ده ككل بينزل من تحته بعض حاجات اللي هي العلاج الوسيط. أتمنى أتمنى أتمنى أكون في التوقن بحاجة سلام